Gestapo poslalo na smrt i těhotnou dívku. Alice fajnová byla mladá židovka z Brna. Od začátku války se skrývala a během života v ilegalitě otěhotněla se svým přítelem Bohumírem Běhulou. V červnu roku 1942 je ale někdo udal. Když se pro ní Gestapo přišlo, pokusila se o útěk. Přestože byla v pokročilé fázi těhotenství, vyskočila z okna. Připádu se ale zranila, hned ji chytili a o tři dny později oběsili. Bylo ji 22 let.